У студії будемо дізнаватись про слідську медицину Хмельницького району, а спілкуватись будемо із директором центру первинної медичної допомоги Хмельницького району Леонідом Коцюбою. Вітаю! Доброго дня, скажіть пане Леоніде, скільки амбулаторій? У Хмельницькому районі. У нас було 14 амбулаторій, після того, як сталася зміна в громадах, на даний час у 10 амбулаторій. Скільки із них збудовано у межах державної Державна програми доступна? Це, на це, це збудовано три амбулаторії ми збудували, коли були коли коли був наша в тих межах які не був, це Росянська, Гродійська Лисигорнивецька і одна амбулаторія це Перегинська, яка перейшла від Германецького району тепер до нашого центру. Всі вони вже прийняті в експлуатацію. Всі амбулаторії прийняті в експлуатацію, так. Амбулаторії будувалися із помешканнями да, да, да, для да, лікарів, так? так? Лікарі. А живуть там лікарі? Ну, на даний час є один лікар, який проживає, а решта амбулаторії, ну, я думаю, що там будуть жити лікарі. Були в області випадки, і ваші колеги в цій студії не раз про це зауважували, що амбулаторія збудована, житло начебто є, а лікарів немає. Не приваблює навіть те, що є житло, і непогана нібито зарплата. Як зараз у Хмельницькому районі з цим справи? Розумієте, тому що, крім житла, ще повинна бути інфраструктура, uh -huh. для того, щоб лікар міг і це школа, і дитячий садок для лікаря. Тому ми будували амбулаторії в тих селах, які перспективні, де велике населення. Наприклад, були старі амбулаторії, ми знайшли по тому шляху, де в маленькому селу селі, де верніше, ну, перспектива населення, розвитку невелика, тому ми будували в великих селах. Я думаю, що Молоді люди, в цих селах є перспектива, це Лісові, Гордійське, великі села, Русоша, там є населення, і думаю, що там і будуть лікарі, там будуть жити. Взагалі, яка зараз ситуація? І з кадровим забезпеченням в амбулаторіях? Ситуація ну, в кадри? В амбулаторіях у нас, у нас немає проблеми з, з кадрами, забезпечення забезпеченням амбулаторіях. в амбулаторіях. амбулаторіях кадри є, ну, проблеми на, на федерських пунктах є, скажімо uh -huh. так. Тому що важко молодій людині, вони не бажають працювати на ФАПах. Вони хочуть десь в місто, розумієте, в центрі. У нас було 40 ФАПів, на даний час 30 ФАПів, тому що ті відійшли до міської громади, а решта прийшли від Гірмонецького району. Який спосіб вирішення цієї проблеми з кадровим забезпеченням у ФАПах? У ну, ФАПах, якщо немає, є, є, немає працівника на ФАПі, це виїжджають лікарі, графік виїздів відповідно. Ми інформуємо населення, Виїзд, коли на який день, час фіксований, і таким чином виходимо з ситуації Ну, а якщо якийсь випадок, виїжджають лікарі безпосередньо, тому що всі амбулаторії забезпечені транспортом, виїжджають до хворих, що це потрібно. Яку середню заробітну плату мають сьогодні лікарі у Хмельницькому радіолітні? Це 000. 14, 14. тисяч. Деякі громади долучаються до, до цього. Ми працюємо mm -hmm. з громадами, є план розвитку підтримки нашої, і ми одним із пунктів це кошти громад, які виділяють на, на фінансування, в тому числі на заробітну плату працівників амбулаторій ФАПів. Тому що ну, кошти національної служби їх. Коштів завжди не хватає на охорону здоров'я, тому що медицина – це така галузь, яка потребує значних вливань фінансових. На зарплатах позначається кількість підписаних угод? Так, так, є нас колективний договір, і там в приписано, що від кількості угод залежить заробітна плата лікарів і ну, відповідно медичних сестер, тому що вони прив'язані до роботи лікарів, так що це все так є. До слова, чи всі жителі громади, які входять до вашого центру, вже підписали угоди з лікарями? Ну, не всі жителі, тому що, по-перше, і місто Хмельницький близько, і сполучення транспортне – не всі. Шепетівський центр ПМСД має чотири пакети послуг НСЗУ. Скажіть, у вас скільки і яких? Це на основу нашу діяльність, послуга, один пакет – це пакет на вакцинацію. Ну, в стадії, це, якщо буде туберкульоз, це буде туберкульоз, три пакета, а решту для первинки, там, паліативна допомога, вона не, не входить сюди, тому що там потрібно мати фахівців, відповідно, це інша допомога. Обладнання того, що необхідне, згідно таблеоснечення, ми забезпечені і амбулаторії, ФАП, ФАПи. Ну, зуміло, що фінансування його завжди не вистачає, воно повинно бути покращене, тому що російська медицина, вона потребує більше фінансування, і повинен бути інший коефіцієнт, відповідно, для сільської медицини, тому що життєміський, сільський – це, по-перше, компактність проживання, це, це нагрузка на лікаря, це інші населені пункти, це доїзд, це все. Ну, і, скажімо, захворність міського населення, вона нижчя, ніж сільського населення – це, це такий статистичний, достойний факт не тільки в нас, і в інших державах теж. Цієї мережі амбулаторій і ФАПів, які є у Хмельницькому районі, достатньо для доступності ну, медицини? Ну, вона скажімо, достатньо, але є проблеми організаційні, розумієте що ця доступність, щоб вона ну її, її не, не, не, не похоронила бюрокризація. Є проблеми з інформаційними системами, які самі недосконалі розуміти, от там, з електронними направленнями ну, теж проблеми, коли то висне, то інше, то і от ось, така от створюється великіта. От я вважаю, що ну це взагалі воно повинно ну не потрібно таку надбудову робити над е, лікарем, просто дати можливість діяти більш швидкіше і, і, і швидко якісно.